دوستان عزیز و نازنین امیدوارم هر جای دنیا زندگی میکنید تنی سالم دلی شاد و مغز جوان داشته باشید <تصفح> معذرت میخوام دوستان امروز در منزلم خانه هستم تعطیل هستم و چند برنامه کوتاه برای شما آپلود میکنم دیروز یکی از دوستان از ایران برام پیام گذاشته بود که این برنامه یوتیوب رو چجوری باید اجرا بکنه یه برنامه کوتاه سر مثل یوتیوب میخوام بذارم بعد چند تا برنامه احتمالا سیاسی خواهم گذاشت برنامه اول که در مورد یوتیوب میخوام بذارم اینه که دوستان بینی پی من اینه که روزای سختی در پیش داریم و این روزای سخت احتمالاً آوارگی و دربدری و پناهندگی در پیش داشته باشه برای تک تک شماها احتمال جنگ احتمال قهدی احتمال صلاحح در گیری خیابانی و فلان و بهمان در این تابستون هست همینجور که در آبادا می بیننید که مثلا در ترکیه این آتش ها و اعتراضات و اعتصابات و خود ایران خودتون زندگی می ما میدونید که وضعیت وضعیت خوبی نیست در دنیا هم مشکل بزرگ دنیا الان جنگ اوکرانگ باعث شده که قیمت مواد غذایی به شدت بالا بره. شماهایی که درآمدتون رو ارزی ندارید، بسیار آسیب پذیر خواهید بود چون خرید معمولاً از خارج از کشور به صورت ارزی صورت میگیره و درآمد شما به صورت ارزی نیست به همین دلیل که شما بیشترین آسیب رو خواهید دید به این دلیل من توصیه کردم به همه دوستان که کانال یوتیوب برای خودشون باز بکنن که حداقل درآمد ارزی داشته باشن خب تابستان هست و باراز کنندگان یوتیوب به شدت کاهش یافته به دلیل که خب مردم خارج از خانه هستند و فرصت نگاه کردن به یوتیوب و برنامه یوتیوب رو خیلی کم دارن ولی این فرصتیه برای شما مثل باغبانی که در بهار یا کشاورزی که در بهار کشاورزی میکنه و منتظر میشه که مثلا در درتابستان یا پاییز برداشت محصول بکنه برای اینکه کانال یوتیوب شما به درآمد برسه اول اینکه باید هزار تا سابسکرایب داشته باشید یعنی هزار نفر شما رو دنبال بکنه و بعدش باید چهار هزار ساعت برنامه رو کرده باشید یعنی چهار ه ساعت برنامهتون دیده شده باش. این دست یافتنیه ولی بسیار آسون نیست سخته ولی اگر ما دست به دست هم دیگه بدیم ما میتونیم این رو در فرصتی کوتاهی به دست بیاریم و همه شما توصیه میکنم که یک کانال یوتیوب باز بکنید و مثل یک کشاورز مثل یک باغبان تو این تابستون فیلم های کوتاهی رو آپلود بکنید چون قانون یوتیوب اینه که وقتی که میخواد شما رو به عنوان یک فعال اینترنتی بشناسه اینی که شما رو حداقل بخواد بهتون روتون سرمایه گذاری بکنه شما رو باید به عنوان فعال بشناسه یعنی اینکه شما برنامه آپلود بکنید، بیننده داشته باشید و این رو استمرار داده باشید یعنی حداقل 3 ماه شما رو امتحان خواهد کرد که ببینه آیا شما برنامه خواهید گزارش نخواهید گذاشت بعد به شما امکان خواهد داد و این پروسه مقدار طولانیه اگر شما تو این تابستون زود برنامه بذارید این مثل درخت میوه ای که به محصول که رسید هر سال خودش میوه میده شما را نجات میده ولی تو این تابستون پروسه یوتیوب میگه که اگر شما فعال باشید سه ماه طول میکشه حداقل اگر فعال باشید سه ماه تون میکشه که شما به صد نفر برسید و بعد از سه ماه باز هم حداقل سه ماه طول میکشه که شما به هزار نفر برسید خب این یعنی 6 ماه شما باید 6 ماه فعالیت بکنید و فیلم آپلود بکنید سخت سختتر از یوتیوب از اینستاگرام و فیسبوک ولی به شما فرصت میده که درآمد داشته باشید تصور این که فلان موضوع جذاب یا فلان موضوع جذاب نیست الان از مغز خودتون خارج بکنید از اینکه مثلا کلیپ ها رو مثلا ادیت بکنید و فلان بکنید اینا کارهای بعدیه. من توصیم اینه در احتیاجی نیست که حتما پروفشنال شروع بکنید احتیاجی نیست که حتما حتما باید مثلا تحصیلات بکنید ادیت بکنید فیلم خوب بذارید کانال من نگاه بکنید من کانالم هم از همه چی میذارم درست ممکنه درست نباشه ولی حقیقت اینه که برای رسیدن به میزان مخاطب مورد از من چون میخوام کار سیاسی بکنم مخاطبم باید بالاتر است حتی هزار نفر که فایده نداره بریم من میخوام یک فعالیت سیاسی داشته باشیم و خب اگه من به هزار نفر برسم درامت دارم بلی و میرسم اون مشکلی ندارم ولی شما ها اگر میخواید درامت داشته باشید فرق نمیکنه چه موضوعی رو میخواد اون رو هم بکنید شاید براتون قابل درک نباشه ولی کوچه پدری من برای من جذابه مثلا خیابانی در مهابات برای من که در خارج از کشور 20 سال زندگی میکنم و هنوز فرصت نکردم وطنم رو ببینم تقریبات و حتی ساختمانهای های برام جذابه ببینم کی چقدر فرق کرده همه رو میشنستم باشون زندگی کردم و هزاران نفر مثل من میلیون ها نفر مثل من در اروپا زندگی میکنن که حسرت کوچه ای رو در اسفاهم میخورن حسرت چهار راهی رو در تبریز میکنن و به شما فرصت میده که برنامه هاتون داشته باشه برنامه بذارید روی یوتوب سعی بکنید که فعال باشید روی یوتوب که بتونیم در آینده با همدیگه داشته باشیم من احتیاج به شماها دارم و احتیاجم اینه که شماها توانایی داشته باشید. خب برنامه بعد این برنامه رو انم قد میکنم. یه برنامه دیگه خواهم گذاشت در مورد فعالیت های اجتماعی در آینده خواهیم داشت. فقط این که خیلی آفتاب داره میذاریم تو صورتم عجیب میکنم به تنفسی لازم دارم. با امید دار در برنامه بعدی.